اهداء من عمتك ام جاسم نبدأ بذكر الله عدد ملح برق الرعد يلا عسى سعد يقدم يا دليل عيوني وضع سفرة حج سنين أنت الرجال الطيبين اما يا اقولها بالمختصر رجال هالمجد اقولها بالمختصر رجال هالمجد لي بين الفعال ان كان الفرح يزيد بالنهاية والختام صلوا على خير لنا عدد من صلاة وصام والله يفعل ما يريد بالنهاية والختام صلوا على خير لنا عدد من صلاة وصام والله يفعل ما يريد عدد من صلاة وصام والله يفعل ما يريد ثلاثة سبعة ستة